Іван Молдун натягує лук і луки потрапляє точно в ціль. Ще в лютому йому провели важку операцію, а вже в квітні на іграх нескорених. Він воював на Мар'їнському напрямку у 79-й десантно-штурмовій бригаді. Восени отримав важке поранення і в результаті – ампутація обох ніг. Ми тримали позицію, якби був такий щільний мінометний обстріл і одна зміна прилетіла. Ну, фосфорна міна була. Велика війна застала родину херсонців у Карпатах. Іван хотів показати двом донькам зимові гори. Та в рідний Херсон сім'я так і не повернулася. Дружина відвезла дівчату Німеччину, а Іван пішов служити. З самого початку, як тільки почалося вторгнення, ну, я знав, що я маю захищати державу. Після поранення близько 15 операцій. Увесь час поряд була дружина. Дізнавшись про ігра нескорених, саме вона почтовхнула чоловіка спробувати свої сили. Він показав один з кращих результатів у стрільбі з лука. Якби не дружина, я, може, б і не звернув на це уваги, тому що ну, я тоді боровся з болем. Оце ці знеболювальні антибіотики. Ну, завдяки дружині, так, вона сказала мені, треба. Ну, і от я тут. До Великої війни Катерина та Іван з доньками вели активне життя. Багато подорожували, займалися спортом, орієнтуванням на місцевості. Після поранення чоловіка Катерина стала вивчати, як адаптуватися і не спиняти звичний ритм життя. Зазвичай, після того, що сталося, багато хто концентрується на тому, які можливості він втратив але я почала думати про те, що я не маю наміру відмовлятися від якихось там майбутніх там дітей. Супергерой насамперед для своїх доньок Марії та Анастасії. Дівчата вірять у батька і не сумніваються, що він представлятиме Україну на іграх нескорених в Німеччині, хоч попереду ще непростий шлях з протезування. Мені довелося наякбе ну, розповісти їм, що сталося. І ну я на е, намагалася пожартувати з цього приводу. Я кажу: ну тепер ваш татко буде ну трошки кіборг, буде трошки металізований, трошки там з запчастинами. А е, старша донька мені сказала, е, мамо, він був кіборгом до цього. Національний відбір на ігри нескорених відбувся наприкінці квітня. А вже за місяць стане відомо, хто з учасників поїде представляти збірну. Та, як кажуть самі воїни, участь у змаганнях – це вже перемога над собою. Юлія Горбань, Олександр Чеснуков, «Укринформ».